Sziasztok, Anett vagyok. Tavaly március óta gyakorlok az ANAMI programmal. Azért jöttem ide, mert hát nagyon nehéz élethelyzetben voltam éppen akkor. Munkahelyi problémákkal küzdöttem, illetve nagyon szorongós voltam. Minden mindentől pánikba estem, megijedtem és nagyon-nagyon féltem a jövőtől és akkor kezdtem el ide járni a testvéremmel együtt. Ő egy kicsit korábban érkezett, és mondta, hogy neki nagyon tetszik ez a program, és hogy próbáljam ki ilyen és hát, ha tud segíteni ezekben a szorongásos tüneteimben, és átlendít ezen a nehéz élethelyzetem. Közben ugye elkezdtem gyakorolni, amit nagyon-nagyon nagy eredménynek érzek, az az, hogy nekem volt egy nagyon-nagyon súlyos alergiám, ami gyakorlatilag már, már 20 éve megvan. A parlagfűre, illetve egyéb gyomnövényekre voltam alergiás, és a, a nyarakat nagyon nehezen vészeltem át, folyamatosan gyógyszert kellett szednem, folyamatosan fújtam az óromat, nem nagyon mertem kimenni a természetbe, és ebben az évben azt tapasztaltam, hogy, hogy szerencsére nem, nem jöttek ezek a tünetek, és ennek örömére úgy döntöttem, hogy nem kezdem el szedni a gyógyszert. Hát vártam, vagy hát nem vártam, csak tudtam, hogy, hogy ez az augusztus eleje, közepe időszak a leges-legnehezebb, mert ugye a pallagfű ilyenkor virágzik, és kézzeljétek el, hogy voltam egy, egy bicikli túrán, ahol töményparlapfű mezőkbe mentünk, illetve azok a gyomnövények is ott voltak, amik alergiás vagyok, és, és szerencsére nem volt semmilyen tünetem. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy ez, a, ez a problémám megszűnt. Illetve az Anami program alatt <gül> történt felem egy baleset, már, már jártam, amikor elestem biciklivel, és Szerencsére ez a törés is nagyon-nagyon nagyon szépen gyógyult, folyamatosan értem a órákra, illetve csoportos órára. Pont egy évvel ezelőtt törtem el a lábam, és idén már, már részt vettem a bicilitúrán, 55-44 kilométereket mentem, illetve gyalogtúráztam is úgy, hogy egyáltalán nem fajt a lábam, tehát teljesen teljesen jól, jól bírtam a túrát, és mindenki nagyon csodálkozott, hogy, hogy, hogy milyen, milyen jól megy a biciklizés, milyen jól megy a túrázás, többször megkérdezték, hogy biztos, hogy nem fáj, tényleg jól van, és mindig mondtam, hogy nem, egyáltalán nem fáj, teljesen jól bírom. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a, a programnak, hogy, hogy idejárhatok, és hogy ezeket az eredményeket elértem. Köszönöm szépen!